Anksioznost kod pasa je česta pojava kod mlađih, ali i starijih pasa. Anksioznost kod pasa najčešće se povezuje s anksioznošću odvajanja. Ipak, postoje tri vrste anksioznosti kod pasa. Prva vrsta, anksioznost uzrokovana odvajanjem psa. Može se pojaviti kod bilo koje pasmine pasa te u bilo kojem stadiju života. Psi se jako povežu s nama i članovima obitelji. Kada član obitelji s kojim su psi povezani napuštaju kuću ili kućnog ljubimca, tada se javlja o simptomi anksioznosti uzrokovane odvajanjem psa. Druga vrsta, socijalna anksioznost kod psa. Socijalna anksioznost kod psa javlja se u slučajevima kada je psić bio duže vremena odvojen od ljudskog kontakta. Također ponekad psi nisu uopće bili izloženi ljudskom kontaktu. I treća vrsta, anksioznost uzrokovana bukom. Anksioznost uzrokovana bukom događa se kao što i samo ime kaže, kada je pas izložen jakoj buci. Najčešće se radi o situacijama poput grmljavina, slavlje, vatromet, petarde i objekta koji stvaraju jaku buku. Izloženost jakoj buci rezultira sa stvaranjem velikog straha i stresa kod psa. Kako biste mogli lagano detektirati problem s anksioznošću pasa potrebno je poznavati koji su simptomi anksioznosti kod pasa, Slažite li se? Ako pogledate u listu simptoma vidjet ćete da postoje oni bezopasni, ali svakako bih usmjerio pozornost na agresivnost koja može rezultirati s neželjenim posljedicama. Koji su simptomi anksioznosti kod pasa? Prvi. Destruktivno ponašanje poput žvakanja i uništavanja stvari. 2. Povećano mokrenje po kući. 3. Agresivno ponašanje. 4. Depresivnost psa. 5. Stres psa, šesti napad panike, sedmi drhtanje, osmi slinjenje, deveti lajanje, i deseti nemir. Dakle ova ponašanja kućnog ljubimca nisu primjerena i zasigurno ih ne želite vidjeti na vašem ljubimcu, zar ne? Kako biste vidjeli kako pomoći anksioznom psu, pogledajte video putem linka u opisu gdje nalodim 6 tehnika terapije anksioznih pasa. Također, pogledajte članak koji sam izradio za Vas u kojem detaljnije opisujem problem anksioznosti kod pasa i kako pomoći anksioznom psu. Link je u opisu videa. Ako Vam je video bio koristan i dobar kliknite like i pretplatite se kako ne biste propustili nove u budućnosti.